موسيقى <تصفيق> نطلع النبي بقى نتيجة اتفاق قبل ما يشتغل اديكم حقكم وديكم حقنا اللي جنبه صاحب جدع يسمعني صاحبي صاحبه مش عايز حاجة تاني نمسك زي العصا ياعريس عريس، هنا بسميرة يا وحش مصر احنا طيار وتحية الحق الصعب ابو العريس ابو الرجاله اللي ما الدنيا علينا انا بقول يا قايل الاه هي الاه ليها كم معنى في الاه تلاته واربعه والكل اه, واربع آه, آه. معنى في اه تريح التعبان اه بتوجعنا وفي اه بتشفي العليم واه تنوعنا يا برنس ولا كل قاطن قال ففي اه خفيفه واعطيه السلسال واه نقدر نعيش بيها واه آه آه بترجع اشد رجال واه على الاه اه على الاه لما بتيجي من الاندال يا حبيبي دنيا خاتي كمان انكش قافلة حياتك حاسس بقى انك في حتة تيجي <تصفيق> <تصفيق> يفرح معاك لورا كلها راجل واحد وكلها فراقك صح ثم يا ذاتي كما داتي حياتي ثم داتي حياتي اللي قرب الناس بس لو بطاف بالله إلاها إلا الله بقف نسيديها لله عشان رعصب لله ترجمة نانسي صلحنا بركانا في حاجه لو ظممت على صفه راجل واحد ما حاجه لو غنيت على صفه راجل واحد وصاحب الحظ ما I'm so والحدي احمد ابو ميزا والدارة طالب الاحمر وتحية للمعلم سعد والمعلم احمد بوزا ابو العريس واللي يحب نبي خده ايه وتحية للمعلم سعد ابو العريس والمعلم احمد ابو موسى ابو العريس في الكاري بتاعتنا احنا صلي على النبي صلي على المعلم حمد رقابي كان العريس مصر حمد اللي ابو العريس ابو العريس جه هنا بقى اللي ابو العريس ايه ابو العريس ابو العريس ابو العريس العريس Do you call the winner? Do you use اطلع على الفرشاه اطلع على الفرشاه اطلع على الفور اطلع <تصلاح> <تصلاح> على الفور